L'origen del la podem redefinir com familiar, sostenible i internacional. Som una companyia que des dels orígens, fa 30 anys, es va fundar la companyia el 902. Hem apostat sempre per la sostenibilitat, per la sostenibilitat entesa com impacte social, impacte mediambiental, impacte en el planeta. La generació de Badal compartit d'alguna manera està intrínsecament dintre de l'estratègia de la companyia. Entesa la sostenibilitat com a l'eix econòmic, social i mediambiental i combinant aquests tres eixos. El nostre icònic original ve d'ampolles de pet reciclades, en un 95%. Estem en, en un municipi, diguem-ne, petit i necessitem captar talent en aquesta companyia internacional arreu, amb la qual hi ha algunes iniciatives per, en aquesta línia. Per exemple, hem potenciat molt poder conciliar vida familiar i professional al teletrabally. I una de les polítiques que di a la companyia és tres dies a la setmana, teletrabally dos dies presencial a les oficines de, a les oficines de buF. A dia d'avui, el 90% cent de lo que venem ho fem a Igualada. i aquest déu restant estem en procés de portar-ho cap a Igualada. Per aconseguir això, necessitem també personal amb els talents dintre de l'ofici de confeccionar. I llavors, amb aquesta necessitat de negoci i en aquesta aposta sostenible i social de la companyia hem llençat aquesta iniciativa d'escola de confecció. Al final, la trajectòria de 30 anys ha estat una i clara, sí? apostar pel territori i apostar per la sostenibilitat i apostar per una marca internacional amb la qual jo crec que el fil conductor els propers anys seguirà la mateixa línia. Sostenibilitat, internacional, aquesta ha de ser la línia de, de la companyia de futur.